එවරස් කඳමුදුුණ තරණය කළ පළමුලා ංකිකයක් වන්නේ ජයන්ති කුරුවතුම් පාලය ජයන්ති උපන්නේ ගස් නවස හැත්ත නවේරීය ඇය භිෂෝ විශ්වවිද්‍යාලින් ඉගැනමු ලැබූ අතර පසුව දිල්ලි විශ්ව ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය පිළිබඳ ශාශ්‍රවේදී උපාධයක් ද. එක් සසෙක් විශ්වවිද්‍යාලීින් පශ්‍යාත් උපාධයක් ද ලබාගත්තාය. මැත් එක දී පැවති සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී ජයந்தி පැවසුවේ ලොව උසම කඳු මුදුන ජය ගැනීම සෑම විටම ඇගේ ලමා සිහිනයක් ඌබවයි දී හිමාලයේ මිතුරෙකුගේ ඡායාරූපයක් දුටු ඇය එවරස්කන්ඩ් දැ ගැනීමට සිහින දැකීම පටන් ගත්තාය ඇගේ මිතුරියගේ අඩිපාරේ යමින් ඇය කඳු පාඨමාලාවක් අනුගමනය කර අතරින් පසු ඇය ලොව කඳු කිපය තරණය කලාය දස් දාසේ 21 විසියෙක් දිනා ජයන්තියගේ අවසාන සිහිනය බලවත් එවර්ස් කන්ද මුදුනට දිය පල්මුශ්‍රී ලංකිකයා බවට පත්විය. ජයන්තිකය පවුලේ අය සහමිතුරුවන් පවසන පරිදි ඇගේ සාර්්‍යකත්වය මාවතර මඟ පෙන්වූ කැපී ලක්ෂණ ගණනාවක් ඇසතුඇත්. ඇති බවත්ත උන්න යව දකි ක්‍රමවත් පුද්ගලයෙක් ලෙස දැඩි කැමැත්තක් ඇති සහ නොපස බොට ඇති අයපු ලෙසය. ජයන්තියගේ අධ්‍යන කටයුතු හා ක්‍රීඩා කටයුතු යන දෙකම හොඳින් සමබරව කරගෙන ගිය බව. ඇගේ පාසල් අවධියේ ජයන්තිකේ අදාස අනුවැගේ ජීවිත කාලයේ පුරාම ඇය ලැබ ඇති සීලම අධ දෙකීමම විශිෂ්ට. ජැක් ග්‍රානිස් සඳහා අයිට උපකාරී විය. 2016 අගෝස්තු 18 දේලි නිවුස් ඇසුරෙන් සකස් කරන ලදී.